ألي أنا مفور. أنا, أنا أنا أنا أنا أمي بعين. أنا شفتك والامنيه والأمليات <سؤال> just gonna take them down. We stuck the so I'm just removing the stick tape, taking the fairy lights down, and putting them away until next year. أنا حبيتك يا سحر give uh, hey, <laughs> <What> the car The first is <laughs> to Hey guys, I'm Are we ready? What spray bottle and just giving the kitchen table a good wipe down. This is. فكر يا ستي هنفتح الباب ونشوف يلا تركم عين ببيضة ايوه أنا اشتريت تليفون تبقي اكيد في المرسم اشتلع كل اللي بيتفرجوا علينا واللي بيتفعوا. هادي. الله نحطوها هاكو هيا. ما سلوك ما سلوك ما سلوك ما سلوك ما يلا نشوي وكان يلا مع السلامه باي هاي هاي هاي روح العب حتى تاني <تصفيق> اصحى <تصفيق> سبها سيبها بقى يا نمره هتتقع يا كلام فارغ ملوش لازمه شعرك وابصر ايه وحرام يا اختي نيلك تنيله هتقدر يطلعن كده